Це сорочка, весільна, святкова. Їх, от, ну, це така з давніших, от, бо тут є цей таркатий пресбурок зроблений, і тут є підморщук. бо Пізніше, цей взір зберігався, він був модний більше 40 років, але крій змінювався. Змінювали, могли бути хлоп'янки, де стан перегнутий, без морщення. Могли бути, що тут рукав широкий з клапаком, або могли бути, що тут хлоп'янка оцяла з квадратом, а тут манжети різні, з комірчиком могла бути. Це Гуцульщина і це село Бабден, Косовський район, місцевий. Період створення десь приблизно 20-30-ті роки міжвоєнні.